સોનાર સોનાર મારી ગણપત ભાઈ શિવા બિણી રામૈ મની બેન ગણપત ભાઈ मआ मेननी मआ मेननी मआ मेननी मआ मेननी अनु हमारा हमारा हमारा हमारा जगदीश बुआनी बुआनी जगदीश बुआनी बुआनी हमारा परमारण लेख में लिखा नारी नारी नारी माता माता माता माता माता माता हरषेति भवानी हरषेति भवानी हरषेति भवानी हरषेति શમ શમ શમ શમ શમ ઉચ્છણ ને એમ પી વીણા માં ગવડાવનારી ગવડાવનારી ગવડાવનારી સુભરા નદી નો યારો નદી નો યારો નદી નો યારો નદી નો યારો અને મારું ચાર હો જડોતર મેવા દર મેવા દર મેવા ઓલાશન નો કેળો નો મડી નો મડી સાવલી ગોઠડા નોડાવીર ગવડાવી ગેલડી ગડી ગેડી હેડીરા सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी अरे रे मां अरे रे मां अरे रे मां अरे रे मां जोपा टोडा नो माटोडा नो माटोडा नो माटोडा नो मारो झोपडो महाराज झोपडी मा करी हा अरे रे अरे रे अरे रे સમય આવવાર માં શું બનવાનું પાસરી રાતે વિના માન વાતો મળે મારી અંગણ મે કોણ વાડી વાડી કોણ વાડી આ ચીયો ફરે ગવડાણારી હરે ગવડાણારી ગવડાણારી હરે ગવડાણારી કેમા કેમા કેમા કેમા કેમા ઓતરે જમા ઓતરે જમા ઓતરે જમા ઓતરે જમા મારી લાલિયા ગોડિયાની ગોડિયાની ગોડિયાની લાડવાય મહાણી મહાણી લાડવાય મહાણી કદા કોઈ થી વેલડુ જોડી ને સરસ કેહવા વાડી વાડી વાડી મામા ભોણિયા ની સિકોતર એવું નોમ રાખવા વાડી વાડી વાડી એ મારી એ મારી એ મારી સંગના વાજો ની સિકોતર સિકોતર જિગા 20000 રી વિહારી વિહારી 20000 રી વિહારી પાત નોજ eesh mariye kariye kariye eesh mariya kariye kariye tujh ke nanine nanine gane ujjog di maan di maan di maan di maan gadar jeve jeve jeve mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata jana a આશા પરિપલા સ્વયં કલ્યાણી ને ઉદ ને ને <tus> શોળભ <tus> પાટણ રાતે મહિને રૂપણી લે અરે પરોલ ના પીએ મને મછલી ને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 મારી પરમારની મારી જગદીશ બુઆની એ માતા ને વખત વેળાની આરતી ઉતરે પાવળી આખમા जोड़ी जोपे जोजोड़ी जोपड़ी ले छोटीला चामुन ने घड़पावे कारकाने आरती उतरे पावड़िया जाओ जे <स्थाँगा> પણ કોટી જાર વ્યાર ચોહેઠ જોગડી ને પ્યાંગણ ને વખતે આરતી ને શોભા ચઢા ઉતારુ માની આરતી ચાર ચાર ધોની ઉતારુ માની આરતી Hey, God. પેલો ઉજળના કોઈ ગોમે મારી જય જય હર્ષ દિવારી જય જય હર્ષ દિવા એ મન્યા ભાઈ કાન કુવાશિયો ને મન્યા આના મોળવે મન્યા મન્યા ના કરા હું ટોટા હુંર્શન પવાળી નથી મન્યા મહાબળ અશોકે જા ગોયા काटी काटी काटी काटी काटी काटी काटी काटी काटी काटी बम ना लेवाए बाकी जॉटी जॉटी जॉटी जॉटी